تعلیٰ تو اپنے بندے سے محبت بے پناہ فرماتا ہے یہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک گنہگار بندہ نام گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ رات دن گناہوں میں لت پت ایک بھی نیک عمل نہیں یہ حدیث کا مفہوم ہے مرنے کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا بھائی اس کو اٹھاؤ اس کے اعمال کے مطابق اس کو جو سلا دیا جانا ہے اس کو جہنم میں ڈال گیا ہو قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال گیا ہو تو پھر وہ بندہ معافیا مانگے گا روئے گا اپنے گناہوں پر نادم ہوگا شرمندہ ہوگا لیکن کس نے سنی ہے اس دن تو سوائے اس پشتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا کہ یقول یا لئی تنقم تو کاش کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت والی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا تو آج میں یہاں پر سرخرو ہو جاؤں سوائے پشتاوے کے کچھ نہیں ہوگا اس دن تو وہ بندہ بھی پشتا رہا ہوگا آوازیں لگا رہا ہوگا کہ ہائے میں برباد ہو گیا میرا سب کچھ تباہ ہو گیا فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. پھر اچانک سے جو ہے نا فرشتوں کو حکم ہوگا اور اس بندے کو بجائے اس کے کہ جہنم میں لے کے جائیں رخ بدلیں گے جنت کی طرف لے جائیں گے بندہ بڑا پریشان بڑا حیران ہوگا کہ میں نے اتنا التجائیں کی اتنا زور زور سے میں رویا میں نے معافیاں مانگی میری نہیں سنی گئی پھر یہ اچانک سے یہ آڈر کیسے بدل گیا اور اچانک سے آپ جہنم کی بجائے جنت میں لے جا رہے ہیں تو پھر فرشت تو فرشت سے کہیں گے جی ہم تو آرڈر کے محتاج ہیں پہلے ہمیں آرڈر ملا کہ بھائی یہ گنہگار گار ہیں اس کو اٹھاؤ جہنم کا داخلہ دے دو ہم جہنم لے چلے تھے اس کے بعد آرڈر آیا کہ نہیں جہنم نہیں اب اس کو نا جنت کی طرف لے جاؤ تو ہم جنت کی طرف لے چلے ہوں ہم, ہم تو آرڈر کے محتاج ہیں ادھر سے جو ہمیں حکم ملتا ہے ہم اس کے مطابق کام کرتے ہیں تو وہ بندہ جو ہے مفہوم حدیث ہے ربطلہ کی بارگاہ ہمیں رجوع کرے گا اور عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ نامہ اعمال جب تولا گیا جب نامِ اعمال کو تولا گیا ظاہر کیا گیا تو نیک عمل تو ایک بھی نہیں تھا حکم جہنم ہو گیا تھا جہنم میں ڈالا جا رہا تھا پھر اچانک سے فیصلہ بدل گیا اچانک سے جہنم کے بجائے جنت لے نکلے مجھے اس کی کیا وجہ ہے تو پھر ربطالہ فرمائے گا کہ آئے بندے تو نہیں سنا تھا دنیا میں رہتے ہوئے کہ رب اپنے بندے سے ستّر ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے ستّر مائیں نہیں ستّر ماؤں سے بڑھ کر پتہ نہیں کتنی ماؤں جتنا پیار کرتا ہوگا آج ایک ماں اپنے بچے کا چھوٹا سا درد تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تو وہ رب ستر ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے یہ کم از کم مقدار ہے زیادہ پتہ نہیں کتنا ہوگی تو رب تالا فرمائے گا کہ بندے تو نے نہیں سنا تھا کہ رب اپنے بندے سے اتنا ستر ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا گیا ایک دن نہ تو رات کو سویا ہوا تھا سویا ہوا ہے کوئی جائے نماز نہیں بچھائی کوئی وضو نہیں کیا ہوا کوئی تسبیح نہیں پڑھی اس نے کوئی نوافل نہیں ادا کیے کوئی اس نے باقاعدہ اہتمام نہیں کیا بستر پر سویا ہوا ہے کروٹ بدلی تھی تو نے کروٹ بدلتے ہوئے تیری زبان سے ایک دفعہ نکلا تھا اللہ ایک دفعہ ہم نے وہ تیرا اللہ پکارنہ قبول کر لیا اور ہم نے تجھے جنت کا داخلہ دے دیا او بھائیو اگر وہ رب کوئی بندہ نہ چاہتے ہوئے اس کا نام لے اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے اور ہم ایسے خوش نصیب کے رب تعالی نے ہمیں پندرہویں رات عطا فرمائی ہے اس رات میں بیٹھ کر اگر ہم تسبیح کے منکے کے اوپر پڑھ رہے ہوں کہ اللہ کا افو کریم تحب الافواہ کہ ہم اگر تسبیح پکڑ کے پڑھ رہے ہوں کہ باری تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے ہم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہوں کہ بار تعالیٰ ہمارے اوپر یہ پریشانی ہے یہ مصیبت ہے اس کو دفعہ فرما دے تو رب تعالیٰ نہیں فرمائے گا اگر ایک بندہ نہ چاہتے ہوئے رابطہ کا نام لیتا ہے تو رب تعالیٰ اتنا فضل فرماتا ہے تو پندرہویں رات جس کے بارے میں رابطہ نے خود فرمایا رب کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس رات اٹھ کر بیٹھے گا جو بھی مانگے گا اس جو بھی مانگے گا اس کو دیا جائے گا تو پھر ہم اگر اس رات کا فائدہ اٹھا کر اگر اس رات اس در پر بیٹھیں گے رب رابطہ کا نام لیں گے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں گے جتنا گناہ ہو چکے ان پر ہم نادم ہو کر ان سے پکی سچی توبہ کر کے رب رابطہ سے جو بھی مانگیں گے رب رابطہ ہمیں عطا فرمائے گا اس رات کی بہت برکتیں ہیں بیان نہیں ہو سکتی